नमस्कार विद्यार्थी मित्रों लिक्विडेटर्स एक बीजा लैक्चर में आप लीक्विडेटर पत्रक समझवाई कि आज लैक्चर थोड़ा लाबू बनी सके परंतु एक वस्तु गेरंटेड है कि आजना आया बाद एक दाखला में कई ज वादा हो नहीं कम केम दाखलाओं ध्यान में लेवा बाबत के ज्यादा विद्यार्थी मित्रों ते भूल करो ये बड़ी बाबत हूँ आर ડિસ્કસ કરવાનો છું ફક્ત શરૂઆત માટે પણ નહીં જ્યારે તમારે લિક્વિડેટર્સ એકાઉન્ટનું રિવિઝન કરવું હશે ત્યારે પણ આ લેક્ચર તમે એક જોઈને સમગ્ર યુનિટનું રિવિઝન પણ કરી શકો છો બરાબર છે હવે આપણે લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ લિક્વિડેટર્સનું છેવટનું આવક જાવકનું પત્રક કહી શકાય કે ફક્ત એક પ્રકારનું રોકડ ખાતું છે એક સાઈડ તમામ આવકો છે એક સાઈડ તમામ જાવકો છે पर आप लिक्विड एटर्स समझाया था शू कि लिक्विड एटर्स कार्य शू तमामी देवा चुकवण करनेदाने आधीन तरह मैं तुमने समझा कि कायदा ने आधीन शू है कि जेटीपण आवक उपजे एम चुकवनी प्रिस्क्राइब एट कह का सिक्वन्स आप सिकवन्स मुजब ते वन बाय वन चुकवी करनी पड़ से बस आ सिकवन्स मित्रों याद रखी पड़ से बाकी खूबज सरल है જોઈએ પેલા છે આવક સાહેબ જેમાં ચાર આવક છે અને જેટલી આવક ઉપજશે તેમાંથી વન બાય વન તમામ આવકો આપણે શું કરવી પડશે ભાઈ ચૂકવવી પડશે પણ આ પત્રક સમજાવ સમજાવતા પહેલાં ત્રણ બાબત જે છે મારે તમને સમજાવવી પડશે એક છે સંપૂર્ણ સલામત લેણદારો પસંદગીના લેણદારો અને બિનસલામત લેણદારો મિત્રો જો એની એક સમજૂતી મેળવી લઈએ ત્યારબાદ આ પત્રક સમજાવવાની હું તમને શરૂઆત કરીશ હવે જોઈએ કે સૌ પ્રથમ શું છે સંપૂર્ણ સલામત લેણદારો કેવાશે બરાબર છે કે જે લેણદારો પાસે તેની લેણી રકમ કે તેના કરતા વધુ રકમની જામીનગીરી હોય તો શું કેવાશે ભાઈ સંપૂર્ણ સલામત લેણદાર કહેવાશે સંપૂર્ણ સલામત લેણદારનો ટૉપિક બધા જ દાખલામાં આવશે અને બધા દાખલા ગણતી વખતે બે બાબતે ધ્યાન રાખવી પડે છે કે ભાઈ આજે સંપૂર્ણ સલામત લેણદારોની જે જામીનગીરી છે જામીનગીરી રૂપે કોઈ પણ હોઈ શકે કાંઈ પણ હોઈ શકે રોકાણો પણ હોઈ શકે સ્ટોક પણ હોઈ શકે કોઈ પણ મિલકત હોઈ શકે હવે આ મિલકત કોણ વેચે છે તે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે તો એની માટે એક મેં ચાર્ટ બનાવ્યો છે कि मुख्य बै व्यक्ति हो जामीनगिरी रूप जो मिलकत है का तो लिक्विडेटर वसूल करेणदार का तो लिक्विडेटर मिलकत वेची देव चूकवश् अथवा तो लेदार जो है शू करतेज मिलकत वेची नाखे ले रकम से बार बार वसूल कर नाख से आ बने पॉसिबिलिटी में एंट्री कई रीते आप ध्यान रखें પડશે મિત્રો એક ઉદાહરણ સાથે ધારો કે સમજાવું ધારો કે એક લાખની બેંક લોન છે હવે આ બેન્ક લોનની સામે દોઢ લાખના રોકાણો છે એટલે શું છે દોઢ લાખના રોકાણો બેંકને આપીને એક લાખની લોન લીધી છે મતલબ એમ કે એક લાખની આ બેન્ક લોન છે એ કેવી છે સંપૂર્ણ સલામત છે કેમ કે દોઢ લાખના રોકાણો વેચીને એક લાખની લોન ચૂકવી શકાય છે પરંતુ આપણે જોઈએ કે બે પોસિબિલિટી છે પહેલી પોસિબિલિટી શું છે બેંકે રોકાણો વેચીને નાણા વસૂલ કર્યા જો તમને રકમમાં એવું આપવામાં આવે કે જેતે લેણદારે જ મિલકત વેચીને નાણા વસૂલ કર્યા છે ત્યારે કઈ રીતે એન્ટ્રી આપીશું જો શું કીધું છે જો લેણદાર વસૂલ કરે તો સંપૂર્ણ સલામત જામીનગીરીવાળી મિલકતની ઉપજનો વધારો જ લિક્વિડેટરની આવક ગણાશે તથા લેણદારે વસૂલવાળેલી રકમ જાવકમાં દર્શાવાશે નહીંનો મતલબ શું થયો છે કે આ રોકાણો જે છે એ લિક્વિડેટરે વેચ્યા નથી કોણે વેચ્યા છે બેન્કે વેચ્યા છે તો લિક્વિડેટરે જે રોકાણો વેચ્યા નથી તો એ રોકાણોની ઉપજ લિક્વિડેટરની ઉપજ ગણાશે નહીં બીજું બેન્કે રોકાણો વેચીને પોતાના નાણાં વસૂલું કરી નાખ્યા છે એનો મતલબ શું છે કે લિક્વિડેટરે રોકાણો ઉપજાવ્યા પણ નથી અને લિક્વિડેટરે નાણાં ચૂકવ્યા પણ નથી બેંકે બારબર નાણાં વસૂલું કરી નાખ્યા છે એટલે લિક્વિડેટરની જાવક સાહેબ પણ આવશે નહીં ફક્ત વધારો જ ધ્યાનમાં લેવાશે रोका रोकाणो दौ लाख्यादी वसूल थी गया अपनी पास के वर्ष है तो पचास हजार आज वो એજ લિક્વિડેટરની આવક ગણાશે આ વસ્તુની જ એક એન્ટ્રી થશે બરાબર છે મિત્રો આ જ એક વસ્તુની એન્ટ્રી પત્રકમાં થવાની છે દોઢ લાખ વેચ્યા છે એ પણ નહીં એક લાખ જે વસૂલ થયા છે એ પણ નહીં ફક્ત જે વધારો છે એ જ નોંધાશે ક્યારે જ્યારે લેણદાર પોતે જ નાણાં વસૂલ કરે છે બેન્કે રોકાણો વેચીને નાણાં વસૂલ કરીએ ઇનકેસ જો લિક્વિડેટર જ બધી મિલકતો વેચી હોય તો તો કાંઈ પ્રશ્ન જ નથી જો લિક્વિડેટરે મિલકત વેચી છે રોકાણો વેચ્યા છે તો રોકાણો વેચતા દોઢ લાખની ઉપજ થશે તો એ આવક દર્શાવશે અને લિક્વિડેટરે મિલકતો ઉપજાવી અને જો ભાઈ લેણાં ચૂકવે છે તો એ જ આવક લિક્વિડેટર બધી જ મિલકતો રોકાણ સહિત ઉપજાવી અને દેવા ચૂકવ્યા જો રકમમાં સ્પષ્ટતા કરવી હોય કે લિક્વિડેટરે જ બધી મિલકતો ઉપજાવીને દેવા ચૂકવ્યા છે તો જેટલી ઉપજ છે એ આવક સહીજનો લશે ध्यान रखी पड़े कि जयपुर संपूर्ण सलामत ले चूकव्याद रखो जो ले चूकव्य हो तो फारों नोधवा बीजे कहते जो लिक्विडेटरे वसूल कर तो कहीं प्रश्नियम मुजब है परंतु संपूर्ण सलामत ले संपूर्ण सलामत लेकिन हज एक बाबत है कि कामदार अंगेना लेना मित्रों जयपा थोड़ो क्विस्ती बना हो तेरे आ मुद्दों परीक्षक पूछे शू है तो क्या ओगनीस सौ पंचासी में एवं सुधारो कि कामदार ने लगता जी लेना સલામત લેણદારો સમકક્ષ ગણવા એનો મતલબ શું છે કામદારના જે કાં બી ખર્ચા છે એ આપણે શું ગણવા પડશે ભાઈ સલામત લેણદારોની જામીનગીરી સામે તેને ચૂકવવા પડશે જેમાં નીચેનો સમાવેશ થાય છે કામદારની પગાર કે મજૂરી આપી હોય કામદારનો રજાનો ચઢેલો પગાર કામદાર કાયદા હેઠળ ચૂકવવાની વળતરની રકમ कामदार ने चूकवात प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड ग्रेच्युटी कामदार कल्याण फंड नहीं चूकवा रखदार जो कोई भी खर्चा हे तो यपूर्ण सलामत लेने समकक्ष बनवा पड़ते मित्रों आ वस्तु ध्यान रखवा बराबर है बीजू जे है बिन सलामत ले संपूर्ण सलामत शूत के जो लेना सामें सामे को कोई जामीनगिरी हो तो ये सलामत कह लेना सामने ले जो ले કોઈ જામીનગીરી નથી તો એ લેણદારો કેવા કહેવાશે ભાઈ બિનસલામત કેવાશે પછી અંશતઃ સલામત અંશતઃ સલામત એટલે શું હમણાં આપણે ઉદાહરણ જોયું કે ભાઈ એક લાખની લોન સામે દોઢ લાખના રોકાણો હતા બરાબર છે હવે જો એવું થાય કે એક લાખની સામે દોઢ લાખના રોકાણો વેચતા ફક્ત એંશી જ ઉપજ્યા દોઢ લાખના રોકાણોની બજાર કિંમત ધારો કે એંસી છે અંશતઃ સલામત લેણદારોની જામીનગીરીની રકમ ચૂકવ્યા બાદ જે દેવું વધે છે તે શું છે બિનસલામત છે આ ઉપરાંત દેવી હુંડી અને વટાવેલી હુંડી અંગે જે રકમ ચૂકવી પડે છે એ પણ સલામત છે તો સલામત એટલે આપણે શું સમજીએ કે જેની સામે કોઈ જામીનગીરીની રકમ છે નહીં અને અંશ સલામત લેણદારોની જામીનગીરીનો વધારો અને દેવી મૂંડી કે બતાવેલી લેણમુંડીની રકમ પછી આવે છે પસંદગીના પ્રેફરન્શીયલ લેણદારો પસંદગીના લેણદારો એ એવા લેણદારો છે જેને કાયદાએ નાણાં મેળવવાનો પ્રથમ હક્ક આપ્યો છે જેને બિનસલામત લેણદારો પહેલાં ચૂકવાય છે આવા લેણદારોની સામે કોઈ જામીનગીરી હોતી નથી એટલે છે તો સલામત જ પરંતુ નાણાં મેળવવા માટે પ્રથમ હક્ક આપવામાં આવે છે એટલે શું કોન્સેપ્ટ છે કે અમુક પ્રકારના જે લેણદારો છે કે જેને આપણી રકમ ચૂકવવાની છે કાયદાએ એને શું કીધું છે કે આ કાયદા મુજબ તેને અગ્ર હક્ક આવ્યો છે બિનસલામત લેણદારોને ચૂકવ્યા પહેલાં અમુક પસંદગીના લેણદારો ને ચૂકવવા પડે છે આવા લેણદારો છે કંપની દ્વારા કલમ પાંચસો મુજબ પસંદગીના લેણદારો નીચે મુજબ છે એટલા છ લેણદારો એવા છે કે જેને બિનસલામત લેણદારો ચુકવતા પહેલા આ છ લેન્ડમાર્કને ચૂકવવા પડશે જે પસંદગીના છે પેલું સરકારને ચૂકવવાના કરવેરા જેમ કે આવકવેરો છે વેચાણ વેરો છે મ્યુનિસિપલ વેરો છે કોઈ પણ વેરો પરંતુ શું છેલ્લા બાર માસના વિસર્જનની તારીખની અગાઉના બાર માસનો આવકવેરો પસંદગીનો ગણાશે અને બાર માસના અગાઉનો હોય તો બિનસલામત ગણાશે કર્મચારીનો પગાર તો કર્મચારીના પગારમાં મિત્રો શરત આપી છે 20,000 उदाहरण लाइ सरता समझाई जिस कीधु चार पसंदी न मे चार पगार मेक्सिम केवे तो, तो के मित्रों એ કર્મચારીને મહિને નવ હજાર લેખે ત્રણ માસનો પગાર સત્યાવીસ હજાર છે ત્રણ માસનો પગાર મહિનાનો કેટલો છે તો કે નવ હજાર હવે જોઈએ આપણને મેક્સિમમ કેટલા માસનો પગાર પસંદગીનો મળી શકે ચાર માસનો એટલે કે ચાર માસ ગુણ્યા નવ એટલે કે આપણને કેટલા હજાર મળી શકે છત્રીસ રૂપિયા પરંતુ વધુમાં વધુ रूप होजार तो बने ओर हे पसंदगी लेना तरीके प्रथम चुकवी पड़ सी रकम कई है तो वीस हजार तो मतलब शु आ सत्या 20,000 20,000 20,000 7000 फरी वक्त हजार पसंदगी बाकी सत्याविश हजार बीजो दाखलो કે ભાઈ મહિને ચાર હજાર લેખે છ માસનો પગાર ચોવીસ હજાર છે તો જોઈએ કે મેક્સિમમ કેટલા માસ છે તો કે ચાર માસ છે મેક્સિમમ કેટલો પગાર આપણે પસંદગી ના આપી શકીએ તો કે વીસ મેક્સિમમ વીસ કરતા વધારે નહીં આ બંને ઓછું કયું છે તો કે સોળ તો આ ચોવીસ હજાર માંથી સોળ હજાર બિન સલામત લેણદારો એ જ રીતે જોઈએ સીમા તો સીમા પણ શું કીધું છે કે મહિનાના સાત હજાર લેખે બે માસ પગાર ચૌદ તો જોઈએ કેવા મેક્સિમમ ચાર માસ છે સાત હજાર તો સાત હજાર બંને ઓછું કયું છે તો કે વીસ હજાર તો વીસ હજાર સુધી તો આપણને ખબર જ છે પરંતુ સી ને કેટલું છે ભાઈ ચૌદ ઈ તે બે માસ નું તો પૂરેપૂરે પગાર જે છે ચૌદ એ શું ગણાશે તો કે પસંદગી નો ગણાશે પસંદગીના લેન્ડારો તરીકે પ્રથમ ચૂકવાશે કેમકે મેક્સિમમ વીસ હજાર છે આનો તો ચૌદ હજાર જ છે તો મિત્રો આવી નાની મોટી ગણતરી આવતી રહે આ રીતે આપણે ગણતરી કરવી પડશે કે કર્મચારીનો પગાર મેક્સિમમ ચાર માસનો અને એમાં પણ વીસ હજાર વધુ નહીં છૂટા થતાં કર્મચારીનો રજાનો પગાર વીમા યોજનામાં કંપનીનો ફાળો પરંતુ છેલ્લા બાર માસનો કર્મચારીનું પ્રોવિડન્ટ ફંડ ગ્રેચ્યુટી પેન્શન કર્મચારી કલ્યાણ અંગેના ફંડમાંથી કર્મચારીને ચૂકવવાની રકમ એ પણ શું ગણાશે તો કે પસંદગીના ગણાશે પ્રેફરન્શિયલ ગણાશે કામદાર વળતર વીમાની પોલિસી પરંતુ એ પણ છેલ્લા બાર માસની તો વિગત તમારે યાદ રાખવી પડશે મિત્રો આમાં એક પોઈન્ટ મેં નોટઆઉટ કર્યો છે જે ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે જો આ પોઈન્ટને ઇગ્નોર કરશો તો પરીક્ષામાં કદાચ ભૂલ થઈ શકે છે શું છે કે કલમ પાંચસો ત્રીસમાં જ્યાં કર્મચારી શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે ત્યાં કર્મચારી શબ્દના અર્થમાં કામદારનો સમાવેશ થતો નથી કારણ કે સંપૂર્ણ સલામત લેણદારોમાં કામદાર કામદાર ધારો ઓગણીસો માં શું કીધું છે કે કામદારનો પગાર કે મજૂરી રજાનો ચડેલો પગાર चूकवनी वर्तनी रकम पेन्शन फंड के प्रोविडेंट फंड शू है तो के संपूर्ण सलामत था था ने समकक्ष है बराबर है आमा आम जो छूटा थता कर्मचारी रजा पगार कामदार आम अहम प्रोविड फंडच्यूटी है अँपिडेंट फंडच्युटी है तो अपन खबर कई रीते पड़ स क्या पसंदीना है क्या સલામત તો મિત્રો વર્ડ પર છે અહીંયા સ્પષ્ટતા કરી છે કે કર્મચારી શબ્દમાં કામદારનો સમાવેશ થતો નથી એટલે મિત્રો દાખલા ગણતી વખતે શું ધ્યાન રાખશો દાખલા ગણતી વખતે જ્યારે તમને રકમ આખે કે કામદારનો પગાર કે મજૂરી કામદાર તો એ સંપૂર્ણ સલામત લેણદાર સમકક્ષ ગણશું તમને કહેવાય કામદારનું પ્રોવિડન્ટ ફંડ કામદારનું પેન્શન ફંડ કામદારની ગ્રેચ્યુટી તો એ સંપૂર્ણ સલામત લેણદારને સમકક્ષ ગણવું પડશે પરંતુ જો રકમમાં રકમ કે કે નું પ્રોવિડન્ટ ફંડ કર્મચારી કર્મચારીનું પેન્શન કામદાર હોય સલામત ને કર્મચારી હોય તો શું આવશે તો કે પસંદગીના મિત્રો આ બાબત અચૂક ધ્યાન રાખજો બરાબર છે પછી જે છે પસંદગીના લેણદારો બાદ તરતા બોજ વાળા ચરને શું છે તમામ મિલકતો પર સમાન હક આપવામાં આવ્યો છે તો એને ભાઈ બિનસલામત લેણદારો ની પહેલા ચૂકવવા પડશે પરંતુ એમાં પણ એક બાબત છે જે ધ્યાન રાખવી પડે છે જોઈ લો મિત્રો અહીંયા જે બાબત છે દાખલા ગણતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની છે ડિબેન્ચરનું વ્યાજ ચૂકવતી વખતે કેટલું વ્યાજ ચૂકવું અને ક્યાં સુધીનું ચૂકવું તો એક સિમ્પલ ફોર્મેટ છે એક સિમ્પલ થિયરી છે શું છે કે જો કંપની સદ્ધર હોય એટલે કે પોતાના લેણદારોને પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવી શકે તેમ હોય તો ડિબેન્ચરનું વ્યાજ ક્યાં સુધી ચૂકવાશે મિત્રો તો કે ડિબેન્ચરના નાણાં જે તારીખે પરત થાય ક્યાં સુધી આપવામાં આવશે એનો મતલબ શું છે કે ભાઈ તમારી પાસે એટલી પૂરતી આવકો છે કે તમે પોતાના લેણદારોને ચૂકવી શકો બિનસલામત લેણદારો સુધીની જે છે ચૂકવણી આરામથી કરી શકો તો ડિબેન્ચર વ્યાજ ક્યાં સુધી ચૂકવાશે તો કે ચૂકવણીની તારીખ સુધીનું અને જો કંપનીના દાર હોય પૂરતા નાણાં ન હોય તો ડિબેન્ચર વ્યાજ વિસર્જનની તારીખ સુધીનું ચૂકવવામાં આવશે જ્યારે દાખલા ગણશો ત્યારે મિત્રો આ ટોપિક આપણે સમજ આવક ચાવક નું પત્ર પેલા શું છે આવક મિત્રો આવકના ચાર હેડિંગ છે પેલી રોકડ કે બેંક શિલક બીજી સંપૂર્ણ સલામત લેણદારો પાસેથી વધારો હવે આ સંપૂર્ણ સલામત લેણદારો પાસેથી વધારો શું છે તો કે અમને આપણે આપણે ગણતરી કરી સંપૂર્ણ સલામત લેણદારો પાસેથી વધારો કે બેંક બેન્ક લોન એક લાખની હતી દોઢ લાખના રોકાણો હતા તો દોઢ લાખમાંથી એક લાખ બેંક લોન વસૂલ થયા બાદ પચાસ શું છે વધારો તેને શું કહેવાશે સંપૂર્ણ સલામત લેણદારોની જામીનગીરીનો વધારો મિલકતોની ઉપજ જે લિક્વિડેટરે ઉપજાવી છે અધૂરા ભરાયેલા શેર પર મળેલ હપ્તા કે ભાઈ ક્યારેક શું થાય કે અમુક શેર હોલ્ડરોએ અમુક હપ્તા ભર્યા ન તો વિસર્જન વખતે જો નાણાંની જરૂર પડે તો એ હપ્તા ભાઈ મંગાવવામાં આવશે તો હપ્તા શું ગણાશે લિક્વિડેટરની આવક ગણવામાં આવશે તો આવકનો જે ટોટલ થાય એ કુલ ઉપજ છે એમાંથી વન બાય વન તમામ ચૂકવણીઓ કરવાની છે મિત્રો યાદ રાખજો આ ચૂકવણી સિકવન્સ પ્રમાણે જ કરવાની છે જો તમારે પરીક્ષામાં પૂરેપૂરા માર્ક લાવવા હોય તો આ દાખલામાં તમામ ચૂકવણીઓ આમાં જે સિકવન્સ છે એ સિકવન્સ પ્રમાણે જ ચૂકવવું પડશે તો આ તમામ આવકમાંથી સૌ શું ચૂકવાશે તો કે સંપૂર્ણ સલામત લેણદારો કે જે સંપૂર્ણ સલામત છે જેમ કે બેંક લોન દોઢ લાખ સામે એક લાખ સલામત છે તો સંપૂર્ણ સલામત લેણદારો પ્રથમ ચૂકવાશે કે જે સંપૂર્ણ સલામત છે કાઉન્સમાં શું લખ્યું છે કે કામદારના બાકી લેણા સહિત એટલે અહીંયા કોની વાત થઈ છે મિત્રો કામદાર ધારો ઓગણીસો પંચ્યાસી એમાં જે સુધારો આવ્યો એ કે એ પણ સાથે સાથે ચૂકવવા પડશે સંપૂર્ણ સલામત લેણદારોને ચૂકવ્યા બાદ હવે જો રકમ વધે તો હવે બીજા નંબરમાં શું ચૂકવાશે વિસર્જન ખર્ચ અને લિક્વિડેટરનું મહેનતાણું બીજા જો તમારી પાસે હજુ કોઈ આવક વધી છે તો વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવું છું લિક્વિડેટરનું મહેનતાણું હવે લિક્વિડેટરનું મહેનતાણું ગણતી વખતે પણ અમુક બાબતો જે છે मित्रों ध्यान रखी पड़ से शू है जुधी जुधी जो है कि लिक्विडेटर मेहनता हमें तक जुदी जुदी बाबतों पर टकावारी रूपे लिक्विडेटर ने मेहनता आपव पड़े जो रकम में कीधुँ हो पसंदगी लेदारों पर अमुक टका लिक्विडेटर ने मेहनता आप सीम्पल है जेटली रकम पसंदगी पसंदगी लेदारों की रकम होना टका लेवा रकम गुणिया टका छेद जो तमने कीधुँ हो मिलकतनी उपज पर बराबर है कि मिलकतों લિક્વિડેટરે જે મિલકતો ઉપજાવી છે એને ઉપજ પર અમુક ટકા કીધું હોય તો ઉપજની રકમ ગુણ્યા ટકા છેદમાં શું સિમ્પલ છે પણ મિત્રો મિલકતની ઉપજ ગણતી વખતે એક બાબત ધ્યાન રાખવી પડશે કે જો રકમમાં કીધું હોય કે લિક્વિડેટરને મિલકતની ઉપજ પર અમુક ટકા લેખે મહેનતાણું આપવાનું છે અને જો ભાઈ સંપૂર્ણ સલામત લેણદારોનો વધારો પણ આવતો હોય અમુક મિલકત છે કે જેમાં સંપૂર્ણ સલામત લેણદારોની જામીનગીરી વેચતા પણ વધારો વધતો હોય તો એ વધારો પણ અમે એડ કરવો પડશે શું કહ્યું છે આમાં સંપૂર્ણ સલામત લેણદારોની જામીનગીરાના વધારા સહિત એટલે મિલકતોની ઉપજ પણ એડ કરવી પડશે આ લેણદારોનો વધારો પણ એડ કરવો પડશે બંનેનો સરવાળો કરીને પછી ટકાવારી મહેનતાણું ગણતી ટકાવારી લઈને મહેનતાણું ગણવું पड़े आ मित्रों याद रखे कि उपजनी साथ संपूर्ण सलामत लेनदारों ध्यान में लेवाद पर जो सूचना में कहू कि आधारों ध्यान में लेवा मित्रों आप ले नहीं परंतु कूचना नी हो तो बनेवा फरजियात करव पड़े त्यार बा तम कही सके कि बिन सलामत लेनदारों पर अमुक टका मेहनता चूकवा बराबर है तो बिन सलामत लेनदारों में एक बाबत ध्यान रखी पड़े બિનસલામત લેણદારો પર જ્યારે પણ તમને મહેનતાણું ચૂકવાનું કે ત્યારે ફક્ત બિનસલામત લેણદારોની ટકાવારી નથી લેવાની તેની સાથે પસંદગીના લેણદારો પણ ધ્યાનમાં લેવા પડશે યાદ રાખો મિત્રો આપણે શું સમજ્યા હતા કે પસંદગીના લેણદારો મૂળ તો બિનસલામત જ છે પરંતુ તેને ફક્ત અગ્રહક આપવામાં આવ્યો છે પરંતુ છે એ બિનસલામત કારણ કે તેની સામે કોઈ જામીનગીરી છે નહીં એટલે જ્યારે પણ તમને બિનસલામત લેણદારો પર અમુક ટકા મહેનતાનું ચૂકવવાનું કહ્યું હોય ત્યારે સલામત લેણદારો અને પસંદગીના લેણદારો બંનેની ટકાવારી મિત્રો લેવી પડશે હવે મિત્રો સૂત્ર શું થશે કે બે બાબત ધ્યાન રાખવી પડશે જો લિક્વિડેટર પાસે બિનસલામત લેણદારોને ચૂકવા માટે પૂરતી રકમ હોય તો રકમ ગુણ્યા ટકાવારી છેદમાસો જો ચૂકવવાપાત્ર રકમ હોય તો પરંતુ જો લિક્વિડેટર પાસે બિનસલામત લેણદારોને ચૂકવા પાત્ર રકમ નથી અથવા તો ઓછી રકમ છે તો શું થશે તો જે રકમ વધે છે એને ગુણ્યા ટકા છેદમાં સો જો ચૂકવા રકમ ન હોય તો વધેલ રકમ ગુણ્યા ટકા છેદમાં સો પ્લસ મિત્રો આ સૂત્ર યાદ રાખવું પડશે બરાબર છે જો ચૂકવા રકમ હોય તો પણ સૂત્ર અલગ છે રકમ ન હોય તો પણ સૂત્ર અલગ છે અને ચોથું કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને ચૂકવેલ રકમ પર કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરોને ચૂકવેલ રકમ પર પણ તમને ક્યારેક મહેનતાણું ચૂકવાનું કહે છે તો એમાં સૂત્ર શું છે વધે રકમ ગુણ્યા ટકા છેદમાં સો ટકા હોય તો આ ચાર બાબત તમને ક્યારેક પ્રેફરન્સ શેરનું પણ કહી શકે છે પ્રેફરન્સ શેરમાં પણ ઇઝી છે રકમ ગુણ્યા ટકા પ્લસ સોરી રકમ ગુણ્યા ટકા છેદમાં સો આ સૂત્ર આવશે મિત્રો આ રીતે મોસ્ટ ઓફ પૂછાયું છે તો पहला संपूर्ण सलामत ले चूकव पची जो रकम वे तो लिक्विडेटर ने चूकशूँ लिक्विडेटर मेहनत चूकवशूँ पीजिए रकम वे तो प्रेफरेंशियल एटले पसंदगी ले चुकवनी करशूँ जो रकम वे तो तारणवाला लेदारों तारणवाड़ा लेबेंचर भाई डिबेन्चर जो आयु तो आप एक बाबत समझी पड़ से फरी वक्त हूँ तमजा शूँ कीधे कि भाई जो લિક્વિડેટર પાસે બિનસલામત લેણદારોને ચૂકવા પૂરતાં નાણાં હોય તો ચૂકવણીની તારીખ સુધીનું ચૂકવાશે અને જો લિક્વિડેટર પાસે બિનસલામત લેણદારો ચૂકવા પૂરતા નાણાં ન હોય તો વિસર્જન તારીખ વીતા આટલી વિસર્જનની તારીખ સુધીનું શું ભાઈ તો કે વ્યાજ ચૂકવાશે અને જો નાણાં વધે તો બિનસલામત લેણદાર અને જો નાણા વધે તો હવે બધા શેર હોલ્ડરોને આપવાના રહેશે પરંતુ શેર હોલ્ડરોમાં પહેલાં કોને ચૂકવાશે તો કે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરોને અને ડિવિડન્ડ જો ચૂકવવાનું બાકી હોય તો ડિવિડન્ડ સહિત પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરોને મિત્રો ચૂકવણી કરવી પડશે અને જો છેલ્લે જો કોઈ બી નાણાં વધે તો એ તમામ નાણાં ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરો વચ્ચે પ્રમાણસર વહેંચવા પડશે મિત્રો તો આ છે લિક્વિડેટરનું આવક જાવકનું પત્ર મિત્રો આ લેક્ચરમાં આ આવક જાવકનું પત્રક દાખલા ગણતી વખતે જે કાંઈ બી નાનામાં નાની બાબતો કે જ્યાં તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલ કરવાની શક્યતા રહે છે એ તમામ બાબતોને આ વિડીયોમાં એડ કરી છે કે જેને કારણે દાખલા ગણતી વખતે આ બાબતોને લીધે તમને કોઈ ભૂલ ન થાય તમારા જવાબ ખોટા ન હોય તો મિત્રો આ લેક્ચર થયા પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે લિક્વિડેટરના આવક જાવકના પત્રકના દાખલાની શરૂઆત કરીશું અને મેક્સિમમ દાખલા ગણીને મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરીને આપણે આ યુનિટમાં નિપુણતા હાસિલ કરીશું તો મળીએ છીએ મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં